اقبلي بالزين يا تاج الحلى بنت الصال طلي يا نوف بانوارك وهل ونورين يا العروس الفاتنة بنت الاكابر والسحور من جمالك لا حضرتي يوقفون الحاضرين. اقبضي بالزينيات اجل حلا بدان الصوت اجل حلا بدان الصوت. ظلي يا نور بانوار الظلي ونورين. اقبضي حلا بدان اللي ابن تالا كابر وزحوم من جمالك وصفتنا. لا حضرتي وقفون الحاضرين وعلا. يا الوف من حلاك صابخك الله دخول قلبي بسم الله عليك من عيون الحاسدين قلبي بسم الله عليك من عيون الحاسدين افراحك يا بنت ابوها بنت وابنا الفحور فرحتك فرحة عمر من احلى ايام السنين الرب عطاء الثنين حجمه عرش الجمال هبته مسحر عيون واشهد انك يانو طارقه عن كل زين واشهد انك يانو طارقه عن كل زين ان اخنتي جمالك ما يوفي اي قول الخلق والخلق ضدك ساسك اساس بنت عز وبنت قوم نبدهم عرض وطول هالزوايا على من ماضي السنين ما خذاك غير من اشهد انك أقوى الله بالبهيش للحمود والمراج عشق قلبه شدة شتهيلي الله يبارك لكم ويابكم عصا طوح <تصفيق> <تصفيق> صلّي يا نوف وارق ملو نوري يا العروس الفاتنه بنتانا كابر والزحوم من جمالك لا حضرتي وقفونا الحاضرين يا نوف من حلاكي خلق, خلق الله دون قلبي بسم الله عليك من عيون الحاسدين بسم الله عليك من عيون الحاسدين فراحي يا بنتبوه وبنتبوه بين فرحتك في عطات وطبع الخجول يتحداك ويمارك كربد وقلبه حزين حاجمه عرش القضاة همته تسحر عيون واشهد يانو فارقه عن كل زين واشهد يانو فارقه عن كل زين ينوف انتي جمالك ما يوافي اي قول والصنع والخلق طبعك ساسك اساس المثيل بنت عز وبنت قوم نبدهم عرض حزوا يا من ماضي السنين ما خداك غير من نسعر بينا للصوم العريس الشامل